Vælgerne er ikke ligeglade med økonomi, men nogle af dem lider af det, man kalder fiskal illusion. Og, og det betyder, at hvis man spørger dem, vil du gerne bruge flere penge på folkeskolen? Så siger de, ja, det vil jeg gerne. Vil du gerne bruge flere penge på dagensillusionerne? Så ja, tak. Og hvad med de ældre? Jamen, de skal også have. hvis man så samtidig spørger, er du villig til at betale for det? Så svarer svaret, nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne øh, betale lidt mindre i skat. Så der er sådan et misforhold mellem, hvad vælgerne har lyst til at bruge, og hvad de har lyst til at betale. Og det kan politikerne i virkeligheden udnytte for de kan godt få lov til, i hvert fald lov for nogle vælgere, at tale om alle de gode ting, man gerne vil give, uden at snakke så meget om den kedelige side, nemlig regningen, der skal betales.